I un dels objectius més importants per nosaltres també és la seguretat. És la seguretat perquè la gent vingui aquí a les platges i, i sàpiga, conegui exactament tot el que es pot fer a la platja, tot el que no es pot fer, que se sentin segurs, que es puguin ballar en tranquil·litat i això és el que, un dels nostres objectius màxims que també és precisament el que, amb el que treballa la, la Diputació. La Diputació de Barcelona, com us deia, ha escollit el nostre municipi per presentar diferents actuacions que fan a les costes, i és molt important, no? uh, sobretot, remarcar que aposten molt fort en aquest sentit perquè han posat més de 800.000 euros, 830.000 euros, no? que una part d'aquests diners, evidentment, també també ens ajuda molt aquí a Sitges. Arriba el bon temps, i quan arriba el bon temps tots aquells municipis que, que tenim la sort de, de tenir platja, de ser costaners doncs evidentment és el nostre espai natural per excel·lència i allò que intentem explotar al màxim perquè a tothom li ve de gust gaudir de la platja i hem de donar servei no només als nostres ciutadans en aquest cas als ciutadans de Sitges sinó que eh, ens ve tota la gent de la resta de la comarca de la resta del país i de fora de les nostres fronteres i per tant volem donar servei i volem ensenyar el millor del nostre municipi a, a, absolutament a tothom i que la gent pugui gaudir d'aquesta platja, d'aquest espai natural que tenim amb el màxim de seguretat i amb els mínims riscos per a la salut. Per tant, volem garantir a les platges, a tots els banyistes, a tothom que ens visita que puguem tenir un espai eh, de seguretat i de salubritat, higiene a les platges això és importantíssim, que hi hagi higiene en el, en, tant a la sorra com també a la zona de bany i després doncs, hi ha una altra sèrie de riscos de la salut que hem d'intentar minimitzar al màxim, no? com són el risc d'ofegaments i per tant potencien moltíssim el servei de salvament i de socorrisme, però també eh, hi ha riscos de picades de medusa, hi ha molts riscos derivats de la llarga exposició al sol i per tant treballem també en aquests sentits treballem així en, en diverses línies no? una és el suport econòmic que oferim als 25 municipis costaners penseu que la demarcació de Barcelona són 311 municipis però només 25 tenim costa tenim aquesta gran sort de tenir aquest paisatge natural i de poder oferir aquests serveis però per tant creiem important que aquests municipis que donen servei per tothom no només pels seus ciutadans, els pugui ajudar a, a mantenir aquest servei de seguretat a les platges de fet és un recurs natural preciós que tenim però com deien ara mateix també comporta més problemes que cada vegada que hi ha un, una pluja important més. la despesa que això suposa per l'Ajuntament tornar a posar les coses en ordre i tornar-les a tenir bé és molt gran i això la gent els dos dies s'ha oblidat de que hi ha hagut un temporal dir, el visitant que vingui aquest cap de setmana ja, ell ja no sap que ha vist les notícies que si sí, ja baixava molta aigua i que hi havia una aigua ell vol arribar i trobar la platja a punt i trobar-ho tot bé per tant, és important i destinem un recurs econòmic important a poder tenir aquestes platges en condicions. I també doncs, fem eh, molta difusió de, de tots aquests consells de seguretat i de salut, no? sobretot això, en meduses i sobretot en la protecció al sol. Els recursos per la protecció del sol, que fem tallers a les escoles, que editem contes dels pirates a la platja i demés, ja no els oferim als municipis de platja perquè som tots qui ens hem de protegir del sol, i per tant aquests doncs, els oferim a, a tota la població i a totes les escoles que els vulguin utilitzar d'arreu de, de la demarcació. L'administració en aquest cas més propera, que és l'Ajuntament i també la Diputació com a administració local, el que vetllem és per la, per, diguem, la qualitat més diària més, eh, dels serveis més que s'han de prestar en pròpia, en pròpia temporada no tant aquestes infraestructures grans sinó els serveis diaris per tant com deia la diputada agrair moltíssim tota la feina que es fa des de la Diputació des de les diferents empreses que col·laboren amb el socorrisme amb la neteja, amb el manteniment amb els serveis de les guinguetes amb els serveis de gastronomia turístics que es presten a les nostres platges i a les seus, als seus espais més, més colindants. gràcies a, a tots per fer-ho possible que tinguem un gran estiu Portem uns estius amb resultats turístics espectaculars, evidentment, segurament, revalidar-los sempre és difícil, però posar se aquests reptes com a sector públic, com a sector privat, és molt important i, per tant, continuem amb aquesta línia de col·laboració públic-privada, que és el que fa que ens avancem molt, que avancem molt endavant amb la promoció i amb la gestió turística. En realitat és l'exclusió per Però si donem això a la gent no, com no, l'apa, i si donem una cosa que és més pràctica, doncs, per mirar tots doncs, els consells de salut en plan de treballar. és que és una demanda que fa molt, molt de temps. Bé, ja Per tant, tota estar bé? Sí, pot estar